Opettajat ovat ollut oikein mukavia ja rentoja. Opettajat ovat olleet mukavia. Ne ovat kaikki erilaisia, mutta kaikilta oppii paljon uusia ja eri asioita. Tosi mukavia, positiivisia ja ovat auttaneet aina, kun apua tarvinnut. Osa opettajat ovat tosi mukavia, auttavaisia, positiivishenkisiä. Opettajat ovat auttaneet aina, jos on tarvinnut apua ja on ollut hyvin tukena aina noissa opinnoissa. Osao. Kaikki on mahdollista.